Ultima or, victorie pentru Tudor El Toader la CSM. Decizia de încăcare a independenței justiciei, revocat. CSM a decis, în plenul de joi. Admiterea cererii ministrului Justiției de a fi revocat hotărârea instituției care ar tace declarațiile lui Tudorel Toader despre dosarul Belina au afectat sistemul judiciar. Potrivit unor surse din cadrul Consiliului citate de Mediafax, în luna decembrie a anului trecut CSM a stabilit ce declarațiile lui Tudorel Toader, privind ancheta Belina, au afectat sistemul judiciar, în vreme ce inspecția judiciară a stabilit contrariul. La începutul lunii noiembrie 2017, inspectorii judiciari au finalizat raportul în cazul declarațiilor Ministrului Justiției. Udorel Toader, referitoare la dosarul Velina, din conținutul documentului reiesc int ce demnitarul nu a plăcat independent ca sistemului judiciar, au declarat, pentru Mediafax, surse din sistem. Sesizarea a fost făcută de procurorul subliniere Faldna, Laura Codruca Covesi, motivând ce, prin declarațiile lui, Ministrul Justiției a indus ideea în opinia publică că activitatea procurorilor nu se desfă subliniere în limitele cadrului legal. Ministrul Justiției, Tudorel Toader. A declarat că legalitatea unei hotărâri de guvern nu o verific procurorul, ci judectorul specializat în contencios administrativ.